Saya rasa program ini uh, kita mesti lakukan setiap tahun kerana dapat membantu masyarakat di sini yang keadaannya kurang uh, kurang yang apa yang kita ada lah sebenarnya dan masyarakat ini memerlukan bantuan serta memerlukan tunjuk ajar daripada kita semua. Semoga program ini berterusan uh, sampai bila-bila, insya Allah.